ما بشتريها عشان في بوكس اصلا. ياه. شريت بس بدون الكود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم؟ عليكم السلام عليكم. عليكم السلام جديد. طبعا شباب سيزون من جديد معنا هادي النوب. وانا طبعا ما شفتش اي تسريب او اي شيء على اليوتيوب. على اليوتيوب شوي قبل شوي فتحنا السيرفرات فتحنا ايوه <تصفيق> لا تنسوا شير سبسكرايب لايك استخدم كود الايتيم شوب ايوه شايلين لي اياه كيكيتو إيش مش مشكله انتم عوضونا يعني اشتروا في كودي بالله عليك يعني شوف شوف نسبه المشتركين اشترك ولا صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وات ذا هيك تعالوا يا تعال. لا لا اجوا لا اجوا معامله اجوا معامله اجوا عليها لوت وأشياء في شلال مخفي الشلال شلال الشلال مخفي الضرب طبعي والشجره زييده تقولي والزير والضرب عرايح افتح الشيست اللي ورا الشلال لا خذ خد استا خذه تعال يا حيوان تعال ابلع ابلع <تصفيق> اي صوت هلا اذا بيجيك البثين اللي اسمه دا يدور ارمي ارمي شتله ارمي شتله تاعك شتله شتله مزروعات بطلع اذا كل جيم بتزيد المزروعات هذول انا هلا عندي المزروعات تبعوني ما هذا المزروعات اسمع هذا هذه المزروعات شو اسمه كل جيم تكسر يعني بتكسر مدركها بتصير مثلا تطلع لوت بتطلع ثمار لوت يعني بتطفها ماشي انا عندي هلا إبك يعني بقدر اروح عند شكلتي واطفها ماشي <تصفيق> وتطلع لوت إبك هذا آه هذا روح من هاي الجهه ايوه امشي كمان امشي هاي هذا هذا ورق ورق، كيف هذا؟ شيء هذا؟ آه هذا هذا بده خمسة مليون كسات ايه تعرف اللي شهر؟ في جواتها بوتكات أبعت لك صورة وأنا بفتح المكان. آه هاي. شو صار؟ استنى احول لغه عربي اسمه صح اسئلة كذا احاول احكي او شيت اللغه العربيه كيف متغيرة نسيت رحت شفت شفت في واحد منهم بيحكي شي يا الله علق اهي هذا آه هذا شو كان هذا شو كان يحكي؟ راحت فوق فوق ودامت ودامت مين هذا الشات اللي بيك؟ شكراً لكم. دو <تصفح> تقدر. عمر هي دا... هي بسبحون هي هي بالضبط اوكي في الناس ما تقدر دخل دخل علق هون مع مع اي في خلاص انا مش شايف ادري انه الفيديو قصير يعني اصلا مسويه عشان كود لايتم شبه مش عشان صورت ساعتين وكل الاجيال طلعوا بيض يلا سلام